קוראים לי אלבום להיטה הזהב כי זה, הוא מכיל זהב טהור מכל התקופות שלי לאורך הקריירה הוא מסכם 17 שנה שבהם אני עושה ראפ ואני חוזר לרגעים האלה ו, וזה זהב זה כאילו לאו דווקא זהב וכאילו יש כל מיני סוגים, יש כאילו דברים שמביחים אפילו אבל, אבל זה עדיין, זה גולדן, זה גולדן מומנט ו... וגם יש איזה מין כזה, את הבדיחתיות הזאת של, של כל ה, המכווה לכל האוספים שהיינו שומעים כשהיינו ילדים קטנים שלה, בין אם זה מזרחית או בין אם זה, זה זמר שנסונים, גם התמונה העטיפה שבוריס שור פחין לכבוד המעוראה בהחלט מתארת את האווירה הזאת שרציתי לתפוס את השירים וכל התקופות שלי בחיים וזה מגניב, פשוט מגניב, אז כאילו זה למה קראתי לזה, ליטי הזהב שיר מועדף באלבום אנחנו ממש לפני שבוע כאילו ממש לפני שבוע, שבועיים Citizen Kane הגיש לי את הרמיקס של קספומט ומאז אני פשוט לא מפסיק לשמוע אותו בריפיט קספומט זה גם ככה אחד השירים שאני אחי אוהב בעולם כאילו מבחינת גם שלי וגם זה לא היה שיר שלי הייתי אף על השיר הזה ו ועל הבית של הראפ בו שבעיניי כאילו שוב גם זה לא היה שיר שלי הייתי אומר זה אחד מבתי הראפ הכי מדהימים שנכתבו בעברית והוא פתאום בא ונתן איזו אינטרפטציה שיש לה כזה באונס מגניב שהוא לגמרי 2020 וזה יושב טוב ואני אף על הקטע הזה אני גם ממש ממש נהנה משועלים זה גם החדש הרשמי של האלבום כי באוספים כאלה שמסכמים קריירה שוב אני מרגיש כאילו הטוב עוד לפניי אבל האלבום של עד עכשיו אז כאילו תמיד באוספים כאלה יש שירים שהם הם מסכמים והם רציניים אז אנחנו פשוט הלכנו על הדבר ההפוך לגמרי ופשוט הריינו שיר שבוע אנחנו עושים צחוקים וכיף לנו יחד עם הקרוש שלי השואלים שזה OBD וזה טיון שהם פה בשיר הזה וזה גם כולל את TOB וברוריס שורפי שלא מופיעים בשיר הזה וזהו אני ממש ממש אוהב את השואלים וחוץ אני אוהב גם את סיגריות הרמיקס שאור שמיר עשה לסיגריות מדהים הוא הכניס מנדולינה ש עושה אור בר וז, ואני ממש אפל הקטע הזה. <אח> הרבה, הרבה נוסטלגיה. <אח> שוב, יש לנו שירים מ-2007 אפילו, <אח> ותמיד, כאילו, אני, אני תמיד רושם את החיים שלי בשירים, אז זה ממש זורק אותי לתוך התקופה, זה ממש אותי למי שהייתי באותו רגע. ו... ושוב, אני נבוך מרגעים מסוימים, ויש שורות שהייתי משנה, ולא הייתי בחיים מוציא אותם מהפה שלי עכשיו, אבל זה הכל חלק מהתהליך, וזה מה שמגניב. אז בגדול אני בעיקר גאה כשאני מקשיב לעבור מה זה, אני ממש גאה בעצמי כי הוא מגניב, הוא טוב, זו מוזיקה שכאילו נשמע עד מגניב גם עכשיו ואני חושב שהיא יכולה לבוא בטוב גם לאנשים שאוהבים אותי ואת המוזיקה שלי כבר מאז שהתחלתי לרע פראפ וגם לאנשים חדשים שרק שומעים עליי בפעם ראשונה יש כלו Citizen K נפיק הפיקת היפ-הופ יחד עם טי-אובי ודיג'יי פונקי פיש, וגם הוא הפיק טרימיקס של קס פומט ואו-בי-די הפיק כמות מאוד יפה של שירים באלבום וג'וזף שמאוחר יותר נהיה המפיק של איזי ועשה אחלה ליטים בשביל איזי ובאמת קצרה היא הריאה יש אחלה מפיקים ואנשים שנורא נהניתי מהחיבור המוזיקלי שלי איתם וזה משהו שהוא נורא חשוב שאני יכול להציע אותו, שאני יכול להמליץ עליו בפי מלא לכל רפר שמתחיל הקונקשן הזה עם לבנאדם שעושה לך טביטים הוא כל חשוב יש יש שם שני שירים מ-2007 זה בחור שכאילו הוא ג'אזיסט במקור שלו ומטל-מטל והיינו יושבים בסשן אם הם מקשיבים מצד אחד לליל ג'ון ומצד שני היינו מקשיבים לג'ון קולטריין ומזה יצא מישמע של השירים שכאילו יצאו לנו וזה כל כך uh, החיבור המוזיקלי הזה ונדבר על מוזיקה אם הוא מפיק זה כל כך חשוב וכל כך מגניב כי זה מה שיוצר בסופו של דבר מוזיקה טובה אז uh, אני מamas סמך חלקלם שיקים שראיתי там בפרויקט זה um, זוכה ביהדות ירה לפסד מוזיקה זה באמת הדבר אחי תחין ספק שיפשרא לפסד. marathon זה סיפור של מרaton. the city campaign the head start לجيب כסף לאלבום שלי שבסופו של דבר היה כסף שיתום מימתיות uh, זה מיש. ובמפעל כל התכופות הזו של 8 שבועות אמרתי שאמרתי לאכול אתם כל יום ראשון. ‫נועל שביזות יום א', אני מוציא שיר חדש. ‫וכך היה, כאילו היינו עובדים, ‫בין אם זה היה שיר שחפרתי מהארוויס שלי, ‫ובין אם כאילו היינו צריכים ‫לתפור שיר בשבוע, אז המרתון, מרתון האשכרת אפרנו בשבוע, ‫הלכתי ל-OBD לאופן, ‫ביחד אפרנו את הביט, ‫כאילו היה באמת אחלה טינג-פונג ‫ביני לבינו במשחק והבנייה של, של הבית. ואז אמרתי לו, תשמע, אני כותב את הטקסט הזה, ואני רוצה להוריד את הטקסט הזה בפעם אחת. לא משנה מה, לשיר קומי מראטון, אנחנו לא, אנחנו לא עוצרים, אנחנו פשוט רצים על הווית הזה, מההתחלה ועד הסוף, בלי לעשות קאטים ובלי עריכות. וכך היה, כאילו, באתי אליו והתחלנו סשיון מורת עצבים, שבו התמגחנו כל כך הרבה, והכל היה חייב לשבת טייפ, כאילו אפילו הפאו שאובי דופק, כאילו כל פעם הוא היה צריך הזה. וזה היה פשוט כיף גדול, כאילו, הייתי הייתי פיתום פספס מילה, בendTimeverse וזה טוב. היה לאובי, מה התחלו? קומם את הצבעה, וזה כאילו, תחשבו שאנו מיקרים, אשכנר יגדי לסופר בבית השלישי, וaposמפספס מילה שם, וזה שית. מה התחלו? ואובי היה רוחני, סופר, די, כאילו, בערגים שלו, אבל, אין מה לעשות, זה משהו שצריך לעשות. ובאסופ הצלחנו ליצור זכמה taking, שהם כאילו perfect מההתחלה ועד הסופר. ובאסופ אנחנו רואים שכולנו לא דבכו איזה ו... וזה מה שיצא, אני ממש ממש גאה בשיר הזה הוא אחד השירים שהיה לי הכי כיף לעבוד עליהם והכי כיף לעשות אותו, אותו, אותם ובאמת חוויה שאני ממליץ לכל ראפר גם כתרגיל כאילו, שלם בינם לבין עצמם שלדעת כאילו לירוק את, ה... את השיט שכמה של איתך כאילו לבוא ולירוק ברז כאילו כתבתי שם טקסט שהוא עם מלא כאילו מילים שנשמעות אותו דבר ומלא ומלא משחקי לשון וכאילו ממש אקרובטיקה בוא נקרא לזה אקרובטיקה ושוב, זה ממש ממש מומלץ וחום לעשות את התרגיל הזה ואני גאה לשיר הזה לאל, אל, אל, אל. העמוד שלכם אדיר. דבר ראשון, כולנו תלמידים של, של האמנות הזו, של הקראפט, של ההיפ-הופ גם, גם כאילו, כל הענקים שאנחנו שומעים ברדיו, כל הרפרים הכי גדולים שאנחנו שומעים ברדיו הדבר היפה זה שכאילו, זה שלמדו בבית ספר אבל התשיט למדו כלו זה, כלו בשווילי, לשנתו לשנה, אלבומים של Tupac, ולשנה אלבומים של Biggie, ולשנה כלו Tribe Called Quest, וOutcast, זה היה ביצוע שלי. זה זוהי אמונת שלהם, כי, ותמיד אומרים ש, זה תלמידים שנחלו מה, נחלו מה, אבל זה, זה, זה הדבר שBO, כלו נתנו את כל, את כל כולנו לתחה, ו, כמו, המוד הזה, זה קול קח חשוב ש他们做这，因为，因为这，这对他们。 להעביר את הידע הזה הלאה, וזה כאילו נותן את התוכן הזה וגורם לאומנות להתפשט ויותר ואנשים, יותר ויותר אנשים שרוצים לדעת ולחקור את זה לעומק מגיעים לסופו של דבר אליכם, אז תודה רבה רבה לכם, זה, זה היה לי עונג גדול להתארח בעמוד שלכם ולעתי הזהב נמצא עכשיו בספוטיפיי ובאפל ובדיזר וביוטיוב ואיפה שתרצו ואתם כולכם מוזמנים להזין ולעקוב אחריי ותודה רבה